Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні середа, 21 грудня 2022 року, а в Україні уже 301 день Великої, яких ще звуть повномасштабної війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Знову по всій лінії фронту ідуть важкі бої. Але на Луганщині і Донеччині вже в котрий день явно вимальовується так звана Вогняна дуга, яка починається від лінії фронту міст Сватове на Луганщині і тягнеться до Бахмута, до Авдіївки і до Соледару на Донеччині. Там просто палають міста і села нашої батьківщини, ідуть дуже активні бойові дії. Ворог невпинно обстрілює міста і села України. Зберігається небезпека ракетних ударів з боку російського агресора по всій території України. Але найбільше страждають прифронтові міста і села. Буквально вчора ворог з артилерії обстріляв міста Вугледар і Торецьке на Донеччині. Є великі руйнування серед житлової інфраструктури цих міст. Загинули люди, є поранені. Так само ворог щодня методично обстрілює щойно звільнений Херсон. Подумаємо, тільки вчора за один день це місто було обстрілено 71 раз. Знову є загиблі і поранені. Страждає наша Харківщина. Костян і Вучанська на Харківщині знову стали епіцентрами російських жахливих ударів. Але українське військо крок за кроком звільняє нашу батьківщину. Біля Сватово, Криміної наші мужні воїни йдуть в наступ, крок за кроком звільняючи українську землю. Але все це коштує неймовірних зусиль, людських жертв, поту і крові нашого народу. Знову-таки, в наших містах і селах бракує електрики, бракує тепла, бракує водопостачання. Бо майже половина інфраструктури енергозабезпечення України є знищена. Ще жодна країна в сучасному світі не переживала подібних виклик в енергетичній сфері, які сьогодні переживає наша батьківщина. Але ми сьогодні в цей ранок можемо проголосити на цілий світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі в цей ранок. Можемо стояти перед Божим обличчям, можемо трудитися, Трудитися для нашого народу, нашої церкви, нашої батьківщини. Знову сьогодні хочу, щоб ми всі разом думали, молилися і підтримували нашу українську молодь. Але сьогодні давайте прислухаємося, про що мріє українська молодь, чого вона прагне, Власне, за що вона сьогодні змагається. І от, слухаючи наших дівчат і хлопців, найперше, що м -м, впадає у вічі, що лежить їм на серці, це їхнє прагнення жити у свободі від насильства. Серед війни, е яка є просто апогеєм насильства, приниження людського життя, заперечення права на життя людини, наша молодь прагне миру. Справжнього миру. Не примирення якихось ідей, але справжнього миру, який є свободою від насильства. Як це влучно мені пояснила одна молода дівчина Ми знаємо, ми християни, що мир це перш за все невід'ємна властивість Бога. А так само мир це є завдання для нас, людей. Ми тепер, готуючись до Різдва, справді очікуємо народження того, кого пророк Ісая назвав князем миру. Бо це про нього ангел сповіщає, кажучи, «Слава Вишніх Богу і на землі мир». Мир в людях Божого благовоління. Кожен, хто намагається досягнути миру без Бога, забуває, що ми більше не живемо в раю, але ми є грішниками справжнього миру, того миру, якого прагне молодь без Бога, не існує. Відсутність миру на землі – це знак того, що єдність між Богом і людством порушена. Історія людства характеризується насильством, поділями, кровопролиттями, як великими ранами від окремлення людини, від божественного миру. Відокремлення людини від Бога, який є джерелом миру. Але люди прагнуть миру, який втратили через гріх. Ми сьогодні мусимо собі чесно сказати: прагнучи миру, людство мовчки прагне Бога. Тому -то апостол Павло каже, що Христос є наш мир. Прагнучи жити у свободі від насильства, наша молодь прагне Божої близькості. Наша молодь, прагнучи миру, чекає. Чекає приходу на світ князя миру. Давайте усі разом в Україні, на поселеннях, давайте в контексті, Селенської церкви, Святого співтовариства. Поможемо нашій молоді здійснити її мрію. Давайте разом будемо будувати мир, як життя у свободі від насильства. Насильства в будь-яких його проявах. Психічного, психологічного, фізичного, фінансового. Насильства Одної людини над іншою, в різних етапах життя людини, насильства в наших домівках, на вулиці, в наших школах, на виробництві. Давайте будемо молитися за мир, який завжди є сильніший за будь-яку війну. Мир, який прийде нам від відновленої єдності. Людини з Богом в особі нашого Спасителя Ісуса Христа. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших захисників і захисниць миру, що ними є наші воїни. Бо кожен справедливий християнський воїн є той, хто захищає мир. За нього остаточно віддає своє життя на фронті. Боже, Поблагослови нашу Батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословенні, Господні, на вас, того благодаттю і чоловіку завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!